يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد صغير ولا تبطي يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد صغير ولا تبطي بإذن مرفوع عليك وقلوب تصرخ إليك أرجوك ربي توقي لا يغزى من تصري بإذن مرفوع عليك وإلي تصرخ إليك أرجوك ربي توقي <تصفيق> يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد زغي ولا تبطل يا سيد اسمع يا سيد غفر يا سيد زب ولا تبطل يا اله المساكين احكم للمظلومين ونعيم لينا حتى بفتاه خبز الفمين يا إله المساكين أحكم للمظلومين ونعم حتى بفوتك خبز البنين يا سيد, يا سيد اغفر يا سيد اصغي ولا تبطل يا سيد اسمع يا, يا سيد غفر يا سيد تبت رجع لك يا الهنا بعيون مليانه يا البر لك وحدك ولا ماخذ يلوجه رجع لك يا الهنا بعيون مليانه يا البر لك وحدك ولا نخزي الوضوح يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد صغير ولا تبطل يا سيد اسمع يا سيد اغفر ولا تبطئ فوق كل عالي عالي يا رب الجنود الحرب لك يا إله بك يا يسوع فوق كل عالي عالي يا رب الجنود الحرب لك يا إله ولغلبة بك يسوع يا سلام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 تصرخ إليك أرجوك ربي توقي لا يغزى من بإذن مرفوع عليك تصرخ إليك أرجوك ربي توقي <تصفيق> يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد ولا تبطل يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد اصغر ولا تبطل يا إله المساكين أحكم للمظلومين ونعم لنا حتى بفتات خبز البنين يا اله المساكين احكم للمظلومين وانعم لينا حتى بفتح فوز البنين يا سيد, يا سيد اغفر يا سيد صغير ولا تبطل يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد رجع لك يا الهنا بعيون مال يا البر لك وحدك ولا ماخذ يلوبه رجع لك يا الهنا بعيون مال يا البر لك وحدك ولا نخزي الوجوه يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد صغير ولا تبطي يا سيد اسمع يا سيد اغفر ولا تبطئ فوق كل عالي عالي يا رب الجنود الحرب لك يا اله بك يا يسوع فوق كل عالي عالي يا رب الجنود الحرب لك يا اله ولغلبة بيك يسوع يا سلام يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد ازغي ولا تبطي يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد ازغي ولا تبطي بايد مرفوع عليك واقول تصرخ اليك ارجوك ربي تجيك لا يغزى منتصري بايد مرفوع عليك واقول تصرخ اليك ارجوك ربي تجيك <تصفيق> يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد ازغر ولا تبطل يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد ازغر ولا تبطل يا اله المساكين احكم للمظلومين ونعم حتى بفتات خبز البنين يا إله المساكين أحكم للمظلومين ونعم حتى بفتات خبز البنين يا سيد اغفر يا سيد صغير ولا تبطل يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد تبطل, تبطل> راجعين لك يا الهنا بعيون ماليه مدموع البر لك وحدك ولا ماخذ يلوبه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 الحرب لك يا إله والغلبه بك يا سوء يا سلام